Я – психіатр за професією. За свою кар'єру я стикався з багатьма людьми, у яких були дивні і незвичайні проблеми. Один випадок вивів мене з рівноваги більше, ніж всі інші. Поруч зі мною жила сім'я з трьох чоловік. Це було подружжя, яким було вже за 60 років. І їхній син, якому було близько 30. Син, як кажуть у нас в Японії, був хікі коморі. Був інтровертом, замкнутою людиною, відмовлявся від спілкування з іншими людьми і сам себе ізолював від суспільства. Сусіди ніколи не спілкувалися з сином. Люди хікі коморі, як правило, закриваються в кімнаті і уникають інших людей. Я не чув про нього безпосередньо від його батьків. Це. У Японії люди взагалі дуже стурбовані тим, щоб виглядати в очах оточуючих пристойно. А якщо у вас син Хікі Коморі, то це ганьба для родини. Минали дні. Їхній син став з'являтися на вулиці все менше і менше. Нарешті він зовсім перестав виходити з дому. Щовечора їх на спальні, Можна було почути, як на нього кричить його мати і лає його. Кожен раз, коли я зустрічав цю бідну жінку, вона посміхалася і казала здрастуйте. Але на її обличчі читалася напруга. Вона стала блідою і здавалася виснаженою. Минуло майже шість років, як я останнє бачив сина сусідів. І ось одного разу його батько постукав у моїй двері і попросив мене зайти до них. Він знав, що я психіатр. І оскільки ми були сусідами, я вирішив зробити все можливе, щоб допомогти цій сім'ї. Коли ми дісталися до вхідних дверей, мати вже була там і чекала на нас. Вона повела нас нагору до кімнати сина. Постукала кулаком у двері і крикнула. Ми заходимо. Потім вона увірвалася в кімнату і закричала. Ти що, збираєшся спати вічно? Вставай, лінивий нікчем. Але перш ніж я зрозумів, що відбувається, вона схопила ключку для гольфу і стала бити посплячі під ковдрою людині. Намить я авторопів. Бачачи, як вона завдає один удар за іншим. Потім я перейшов тоді, вихопивши у неї ключку і виштовхнув жінку з кімнати. Потім повернувся назад і поспішив перевірити, чи все в порядку з сином. Але піднявши ковдру, я не відразу повірив у те, що побачив. На ліжку лежало муміфіковане тіло. Я стояв там в абсолютному подиві, дивлячись на купу кісток і стару засушену шкіру. Упустивши від сорому голову, до мене підійшов батько сімейства. «Я хотів, щоб ви оглянули мою дружину», — сказав він. Це триває вже кілька років. Я не можу більше це терпіти.